turunkan back dan saya capai headlamp dan saya pasang headlamp dan pada masa saya menyuluh ke arah campsite saya ada nampak satu pokok balak iaitu pokok balak tumbang dan semasa saya menyusuk masuk tu semasa saya mengangkat kepala selepas keluar daripada rumpun buluh tu mm -hmm. saya terlihat ada satu lembaga Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi kita ke siri cerita seram dari KLAI untuk episod yang keenam. Oh dah keenam eh. Jadi hari ini kita bersambung dengan kisah dari saudara kita. Oh sebelum tu saya Najmudin dan saya Faiz. Saya tanpa nama. Dan kita akan teruskan cerita kita Sambung episod kita Untuk kisah dari sahabat kita Cik, nama nama Boleh ceritakan sikit Macam mana kejadian tu berlaku Dekat mana Cerita dia Bermula Pada tahun 2009 masih dah kerja sini ke macam mana? Belum oh, belum, belum lagi uh, Tapi kisah seram ni bukan kisah seram dari KLIA <tos> Ok uh, Kisah ni terjadi pada tahun 2009 Terjadinya kisah ni di uh, satu program Uh, program mendaki dan lokasinya di Perak uh, pada masa tu kami seramai 36 orang dan uh, saya dibantu de uh, dengan dua orang daripada kawan saya jadi tiga orang guide untuk uh, 34 orang untuk memang misi uh, naik bukit ke macam mana tu masa tu mendaki, mendaki oh, macam ada ekspedisi yeah. uh, iya uh, yeah. okay, eh. uh -huh. so pada masa tu tahun 2009 uh, institusi dirahsiakan okay. <laughs> okay. Uh, pada hari pertama Uh, sebelum bermulanya SPDC kami uh, brief ataupun kami bagi penerangan sebelum uh, mulanya mendaki <coughs> dan pendakian uh, kami terangkan pendakian akan mengambil masa pada hari pertama ini akan mengambil masa dalam 12 jam untuk sampai ke checkpoint yang pertama iaitu campsite yang pertama dan kami mulakan pendakian pada pukul 10 pagi So pada pukul 10 pagi kami mula daripada uh, empangan Masuk ke kampung orang asli dan terus ke kaki anak bukit Untuk meneruskan perjalanan ke atas ke tempat yang kami 7. So uh, Masa tu dah sampai ke checkpoint A lah Belum lagi lah Belum, belum. belum. Checkpoint A belum sampai lagi Sebab kita estimate Ambil masa dalam 12 jam, 12 jam. Maksudnya pukul 10 malam lah sampai sana ya, Lebih kurang macam tu okay. Tapi kita sebab Kita uh, bagi waktu tu Berdasarkan Kekuatan uh, kumpulan Kekuatan grup tu seramai 30 orang Jadi, kami anggarkan dalam 12 jam Untuk perjalanan hari yang pertama Jadi, bila kami dah uh, mulakan perjalanan so Ada satu tempat, iaitu sebelum bermulanya pendakian yang agak ekstrim Sebelum melintas sungai kami berhenti masa tu jam pukul tiga petang, tiga petang dan di situ terjadinya sesuatu, yaitu uh, salah seorang uh -huh. daripada uh, ahli kumpulan kami uh, memberitahu dia merasa ada sesuatu yang yang mengekori atau mengikut. Tak Bermula daripada uh, Anak Ataupun kaki bukit uh, Sebelum mula pendakian Jadi kami ambil inisiatif Untuk uh, Lakukan tinjauan Iaitu kami uh, Saya dua orang Bersama kawan Turun balik <coughs> Ikut laluan yang sama Tapi kami dapati tak ada apa-apa yang yang mencurigakan yang mengikut kami ataupun uh, binatang ataupun manusia uh, tiada kesan jadi kami berpatah balik untuk menyertai kumpulan untuk meneruskan perjalanan semula uh, jadi kami meneruskan perjalanan selama 5 jam jadi sepanjang perjalanan 5 jam tu saya berada di depan sekali itu saya mengetuai kumpulan yang pertama jadi um, selama 5 jam tu uh, yang salah seorang peserta yang telah memberitahu pada saya masa kami berhenti untuk buat kali pertama tu uh, mengatakan dia, dia tahu saya yang dia merasai ada sesuatu juga iaitu entiti yang sama Uh, mengikori kita orang jadi saya pun mengambil inisiatif untuk uh, membuat pergerakan yang agak uh, laju supaya kami lebih cepat untuk sampai ke chat point yang pertama okay. jadi <coughs> kami sampai ke Uh, checkpoint yang pertama Iaitu campsite yang pertama Pada pukul Tujuh setengah malam Okey Untuk untuk kumpulan yang pertama Jadi Pada masa Untuk masuk ke campsite yang pertama tu Saya merasakan Saya mula merasakan ada sesuatu yang Tak kena Pada saya Dan uh, Saya melihat Uh, ahli kumpulan jauh tertinggal di belakang jadi saya buat keputusan untuk buka laluan supaya ahli kumpulan senang untuk membuat pergerakan masuk ke dalam kawasan uh, tapak campsite jadi uh, saya buat keputusan untuk masuk dulu daripada menunggu uh, kumpulan yang pertama jadi semasa saya ingin uh, masuk ke kawasan tersebut. So saya melalui satu rumpun buluh dia berbentuk gerbang. Jadi uh, pergerakan agak sempit jadi saya terpaksa menyusup uh, masuk untuk masuk ke kawasan campsite. Jadi bila pada masa itu saya dah mula ambil saya punya headlamp. Headlamp sebab kawasan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 Saya terlihat ada satu lembaga Saya tak pasti itu lembaga ke ataupun apa Tapi yang saya pasti ia menyerupai manusia Tapi berbajukan putih Dan berambut panjang muka saya tak nampak tak kelihatan, tak kelihatan Jadi pada masa tu Saya agak terkejut agak terkejut dan pada masa tu uh, ada sebilah pisau yang ada di apa bahu saya di dada saya dan saya pegang dan pada masa tu uh, ada seseorang menyentuh uh, bahu kanan saya bahu kanan saya dan dia memanggil nama saya dan pada masa itu uh, hampir berlaku uh, kekecohan, iaitu saya hampir uh, menikam uh, yang menyentuh uh, apa, orang yang menyentuh saya itu. Tapi keadaan uh, menyelamatkan saya, iaitu pisau yang saya lekatkan di dada. ...masih lagi terkunci... ...dilog oleh uh, sarung pisau tersebut. Jadi, saya tak boleh untuk keluarkan dan saya terus berpaling ke belakang. Dan saya melihat... Uh, ...salah seorang daripada peserta yang menegur saya. Jadi, uh, peserta tersebut bertanya kenapa. Jadi, saya hanya mendiamkan diri. Saya hanya minta dia untuk... Uh, Uh, tak uh, saya minta dia untuk tunggu kawan-kawan yang lain untuk grup pertama sebab dia adalah orang yang pertama sampai di uh, sebelum checkpoint tu, jadi saya minta untuk dia tunggu dan saya masuk dulu ke campsite untuk membuat uh, tinjauan keadaan di dalam campsite jadi selepas saya buat tinjauan ahli kumpulan pertama uh, dah dah standby, by dah menunggu di kawasan sebelum masuknya ke kawasan campsite dan uh, pada masa tu saya ternampak semasa saya mengalihkan saya punya lampu uh, headlamp tersebut ke arah atas satu pokok balak dan saya melihat kali kedua uh, entiti tersebut dan pada masa tu saya hanya berdiam dan saya ambil keputusan untuk Panggil uh, Kumpulan yang pertama Dan menghiraukan uh, Intitu tersebut Jadi kumpulan pertama masuk uh, Dan saya mengarahkan Untuk set up uh, Kemah, kemah mm -hmm. Untuk mereka bermalam Untuk hari yang pertama Jadi selepas uh, Mereka menyiapkan Saya minta Mereka uh, mereka untuk tunggu di situ dan saya untuk uh, perpatah balik untuk membuatkan satu rescue uh, dari tu ada salah seorang daripada Al kumpulan mengalami kecederaan <coughs> uh, bukan uh, apa? mengalami kecederaan jadi uh, yang terpaksa digendong untuk, untuk masuk uh, untuk masuk ke kawasan campsite sebab <coughs> untuk berpatah balik ke permulaan di kaki gunung agak mengambil masa okay. jadi kami riset untuk bawa terus ke campsite dan pada masa di campsite baru kami akan berbincang dan buat keputusan jadi selepas semua uh, ahli kumpulan dah berkumpul dan uh, melakukan uh, persiapan untuk makan malam apa semua jadi kami memanggil Ketua kumpulan mereka untuk berbincang Untuk berbincang adakah kami patut meneruskan uh, Dalam keadaan yang macam ni Ataupun kami berpatah balik So, kami membuat satu keputusan uh, Iaitu uh, meneruskan Meneruskan uh, pendakian tersebut Dan pendakian tersebut sepatutnya mengambil masa dalam tujuh hari mengambil masa dalam tujuh hari <coughs> dan pada masa tu aa, kami buat putusan untuk teruskan pendakian jadi pada keesokan hari aa, saya berbincang dengan rakan saya dan ahli, ahli ketua kumpulan iaitu daripada organisasi tersebut berbincang dan saya memberitahu tentang apa yang saya dah Lihat Apa yang saya ternampak Jadi uh, Pada masa itu Mereka decide untuk Teruskan juga Dalam keadaan tersebut uh, Kami meneruskan perjalanan pada hari yang kedua check point B pula untuk ke check point B dan kami target untuk ke check point kedua ni adalah terus ke puncak yang pertama yes. iaitu puncak gunung yang pertama jadi aa, pada hari yang kedua kami teruskan perjalanan selama 8 ke 10 jam untuk ke untuk sampai ke puncak yang pertama jadi jadi kami sampai ke puncak yang pertama pada pukul tiga pagi Pada hari yang kedua Disebabkan ada kecederaan yang berlaku Dan ada yang uh, ahli kumpulan yang mengalami uh, uh, Yang keadaan mereka agak lemah uh, penat, penat akibat terlalu kepenatan uh, Jadi kami berehat di puncak dan pada malam itu, kami mengambil keputusan untuk uh, memanggil ketua kumpulan dan berbincang uh, untuk meneruskan ataupun membatalkan SPDC tersebut dan berpatah balik. Dan pada masa untuk uh, buat keputusan tersebut, salah seorang daripada ahli kumpulan peserta tersebut uh, mengalami gangguan gangguan yang menyebabkan uh, keadaan tidak dapat dikawal buat masa itu. Misteri ah ke macamana tu? Ya, lebih kurang tapi masih boleh dikawal. Uh, uh, disebabkan ada salah seorang rakan kami yang um, apa membantu untuk uh, apa Menenang. menenangkan uh, situasi pada masa tersebut okay. jadi uh, kami berbincang semula dan kami buat keputusan untuk berpatah balik dan membatalkan Expedisi. ekspedisi tersebut okay. dan pada esok harinya kami pada pukul 10 pagi kami buat penu, uh, penurunan. penurunan daripada puncak sampai ke capai cip, uh, yang pertama dan pada checkpoint yang pertama terjadi juga keadaan yang agak serupa. serupa. tidak hampir tidak dapat dikawal, tapi alhamdulillah dapat dikawal. Dan kami teruskan perunduran juga untuk uh, sampai ke uh, campsite yang kami bermalam pada hari yang pertama. Jadi sampai ke campsite di hari uh, ke campsite yang kami bermalam pada hari yang pertama kami membuat keputusan untuk bermalam di situ disebabkan waktu tidak mengizinkan dan keadaan cuaca yang agak lembap hmm. iaitu pada musim hujan jadi kami tidur satu malam dan saya ambil keputusan untuk membuat satu sentri sentri saya ber, saya mulakan dulu untuk sentri tersebut dan Pada masa sentri tersebut Saya uh, Mengalami satu kejadian yang Agak uh, Agak mengerikan uh, Iaitu saya melihat salah seorang daripada peserta Disebabkan kawasan campsite itu Bersebelahan dengan sungai oh. Jadi sungai tersebut uh, Ber dalam jarak 200 meter adalah uh, air terjun. Hmm. Jadi, uh, saya melihat salah seorang daripada peserta uh, terjun ke dalam sungai tersebut. Hmm? Terjun oh. ke dalam, terjun ke dalam sungai tersebut. Okay. Uh, dan saya cuba untuk untuk selamatkan peserta tersebut. Uh, tetapi ada yang menghalang saya iaitu rakan saya sendiri. Uh, sebab uh, dia mengejutkan saya uh, Dan dia bagi tahu saya Tak ada siapa oh. uh, Tak ada siapa yang terjun Maksudnya macam khayalan lah yeah, oh, Mungkin okay. itu salah satu uh, Halusinasi yang terjadi okay. pada saya pada masa itu okay. Jadi saya ambil keputusan Untuk stand down mm -hmm. Iaitu saya berehat Dan tukar uh, Kepada kawan saya dan sampai ke, besok, uh, ke esokan harinya Kami meneruskan perjalanan untuk turun okay. Sampai ke first uh, Checkpoint uh, Sampai ke starting point, starting point. Lah. Starting point. Okay. Jadi kami sampai ke starting point pada pukul 10 malam Dan pada masa tu Kami uh, Menunggu uh, 4 wheel ataupun pacuan 4 roda untuk mengambil kami okay. keluar daripada uh, kawasan tersebut jadi selepas uh, uh, semua ahli kumpulan uh, uh, keluar daripada daripada hutan tersebut okay. uh, saya dan dua orang lagi rakan tinggal di situ buat sementara untuk melakukan tinjauan uh, uh, untuk melihat kembali kawasan Uh, jika kami ada uh, tertinggal ataupun ada ahli yang masih lagi di belakang uh, sele selepas selesai kami keluar dan uh, diambil oleh pacuan peroda dan kami membuat uh, postmortem postmortem selepas kejadian-kejadian uh, uh, yang telah kami lalui sepanjang perjalanan pergi dan balik dan uh, kami diberitahu pada masa tersebut uh, ada seorang daripada uh, ahli kumpulan atau peserta uh, dalam keadaan yang tidak bersih hmm. yang tidak bersih jadi maksudnya tak bersih pun macam tak bersih uh, maksudnya oh, tak hadas, ya ah, ya dalam hadas, oh. aa, okay, okay. jadi dia ada membuang, yaitu ke? apa? Ah, pek tu, yaitu oh, apa? Ah, yeah. ya, okay. dia membuang tanpa memberitahu dan aa, aa, benda tersebut menarik minat benda tersebut untuk untuk ...mengganggu kami sepanjang perjalanan dan uh, terjadinya keadaan-keadaan yang tersebut. Dan uh, selepas selesai semua, uh, peserta semua kami uh, riliskan dan kami membuat laporan polis uh, selepas selesai uh, membuat pendakian. So, itulah kisah saya. Uh, dan kisah tu masih lagi terpahat uh, dalam kepala saya sebab itu antara kisah-kisah yang uh, saya tak dapat, tak dapat lupakan dan masih lagi takut dan um, saya rasa wujudnya benda tersebut masa tu masa lah kan banyak kali situasi terjumpa dengan ni terjumpa dengan entiti lain entiti, entiti tu apa perasaan masa tu macam mana perasaan macam nak handle ke masa tu takut ke nak berdepan ke nak baca ke apa ke macam-macam masa tu cuba, takut cuba sikit. perasaan pada masa tersebut berdepan dengan keadaan yang seperti itu takut Takut, tapi uh, Perasaan berani itu datang Bila kita memikirkan uh, Keadaan peserta Keadaan peserta yang uh, Telah uh, Kami diberikan tanggungjawab Untuk menjaga Keselamatan uh, Daripada mula sampai ha akhir Yang telah uh, kami Buat Jadi kami harus menjaga Walaupun apa yang kami ha, kena tempuh. Ia ya, untuk keselamatan hmm. uh, mereka sendiri. Jadi walaupun takut kami perlu teruskan. Uh, masa yang tempatnya lah. Masih tu jika ada kumpulan lain tu sakit. Kalau dia juga sakit. Kenapa masih nak teruskan untuk hari yang The next day, maksudnya hari yang ke depan, kenapa nak kena teruskan? Kenapa tak fata balik je? Sebab pada hari yang pertama hmm. aa, kami melihat kesederaan peserta-peserta yang, yang injet tu aa, tidak terlalu teruk hmm. Iaitu mereka hanya mengalami luka lah. aa, aa, sikit -sikit. Luka, sikit, aa, luka di, hanya disebabkan ranting-ranting lah, dan mereka lebih kepenatan Uh, dan uh, uh, pada masa itu kami melihat kumpulan dan uh, mereka mengatakan mereka ingin teruskan dan kami buat keputusan untuk teruskan berdasarkan apa yang mereka bagi uh, bagitahu uh, keadaan mereka mungkin boleh recover balik pada malam tersebut untuk apabila kami berehat dan uh, tahan menarik juga. hmm apa bom energi bila sila tapi satu intiti itu wujud wujud maksudnya macam mana wujud bukan di alam kita tapi di alam lain maksudnya kita berkonsilah pada yang sama mereka ada hmm. So Nudge, hmm. kita boleh wrap up Terima kasih sahabat Kami nak berkongsi kisah pada episod kali ini hmm. Terima kasih Mari kita sama-sama memikirkan -sama Entiti itu wujud Dalam alam kita ini. Jadi kita tidak bersendirian Stay tuned Untuk yang lain lain. Nantikan kemunculan kami dalam episod yang akan datang. Selamat malam.